ازاي تعرف تحديثات جوجل كروم على الهاتف بتاعك وازاي تحذف اي حساب على التليفون من غير اي مشاكل وازاي تحط طرق الامان اللازمة عشان خاطر تأمن نفسك وتأمن حساباتك على التليفون بتاعك وازاي تحذف اي حساب وازاي تحسب السجل الخاص بجوجل كروم وبرضو تقدر توفر في الانترنت بطرق سهلة جدا وخطوات بسيطة هنعرفها كلها بعد الفاصل بإذن الله رجحنا تاني وعلى بركة الله ونبدأ بالصلاة على محمد فاللهم صل على محمد صلاة تريح قلوبنا وتشفي صدورنا وتزيح بها يا رب العالمين هم ومنا. اهلا بكم اصدقائي اعزائي اصدقاء مستر برو اهلا بكم في شرح جديد مع مستر برو النهاردة هو استخدام الهاتف المحمول وعارف ان 90% من اللي على اليوتيوب بيستخدموا الهاتف المحمول انا عدلت في نظام شغل شوية وبدأت اجيب لكم الشغل على الهاتف المحمول عشان برضه اصلكم المعلومة بكل سهولة الفترة اللي فاتت دي تقريبا ما بقاش فيه تحديثات لبوجل كروم على الهاتف المحمول زي ما نشوف دلوقتي ان شاء الله تقريبا ان عدمت او اتقطعت التحديثات لبوجل كروم على الهاتف المحمول وده من بيسبب مشاكل كتير على الهاتف المحمول نظرا لحماية وللأمان والحاجات كتير هنتكلم فيها دلوقتي، أولا هنبدأ على جوجل كروم واحدة واحدة كده وتابع الشرح ولو حضرتك لسه جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو حضرتك موجود معانا تنساش تضغط اللايك بتاعك وتكتب تعليق مناسب ولو عجبك الفيديو اعمل شير عشان غيرك يستفيد، طبعا إحنا دلوقتي دخلنا على جوجل كروم زي ما حضراتكم شايفين وجوجل كروم في العلامة دي هتلاقيها ظاهرة عندك بعض التليفونات هتلاقي عليها العلامة دي والبعض التاني مش هتلاقيه نظرا لإيه؟ نظرا التحديثات خلاص أصبحت ملك لمايكروسوفت للكمبيوتر واللابتوب فقط لا غير على الهواتف أصبحت محدودة يعني سنة أو اتنين وبعد كده بينزل إصدار جديد من أي هاتف بيبقي التحديثات اتوقفت على أي هاتف قبل منه على طول. العلامه الحمراء اللي زي ما حضرتك شايف في فوق دي السهمه الحمراء لو انت ضغطت عليها هيقول لك يتوفر اصدار احدث يتوفر اصدار احدث ما تروحش وتضغط عليه على طول وتروح تعمل تحديث في جوجل كروم لان الموضوع كونسول في حلين لعلاج المشكله دي الحل الاول اولا اللي احنا هننزل تحت خالص كده وهنروح على الإعدادات على الإعدادات وهنضغط على الإعدادات. بعد ما ندخل على الإعدادات، بعد ما ندخل على الإعدادات هننزل لتحت وهنروح على لمحة على جوجل. ملاحظة بس صغيرة ملاحظة صغيرة. نرجع تاني من الأول إحنا على جوجل كروم اهو نضغط 3, 3 نقاط دول هنلاقي ده بالموقع الالكتروني لازم تحط هنا علامة صح عشان تتعامل كأنك بتتعامل من كمبيوتر تمام؟ خدنا احنا الاعدادات وضغطنا عليها هننزل تحت شوية وهنروح على لمحة على جوجل خد بالك مما يظهر دلوقتي هتلاقي الرد جالك لم تو تحديثات كروم متاحة لهذا الاصدار من نظام التشغيل اندرويد الرساله دي هتيجي لكل جهاز هينزل بعد منه جهاز احدث ايا كان نوع الجهاز ايا كان نوع الجهاز كل ما الشركه بتاعت الجهاز تنزل اصدار جديد فبالتالي بيتوقف التحديثات على النظام الاقدم عشان شركات المحمول تشتغل واللي معاه جهاز يبيعه ويجيب جهاز جديد كده ظهر قدام منك ان مفيش اي تحديثات لجوجل كروم أصبح ان انت منعدم من اي تأمين لجهازك في الوقت الحالي. طيب ايه اللي انت هتعمله في الحالة دي? اولا هنطلع وهنرجع لورا كده شوية. اول خطوة انت هتعملها الخطوة اللي هي الوضع البسيط. ده الوضع البسيط. هنرجع له وخليك معايا شوية بعد يسنب. الخطوة اللي هتعملها طالما ما تحديثات توفرت عندك. انت هتروح هنا كده وتضغط على الثلاث نقاط وتجيب لي السجل وركز الخطوات بلان الخطوات دي مهمة جدا جدا جدا عندك وما تسألش غير بعد الفيديو لانك بعد الفيديو مش هتسأل تمام هنضغط على السجل هيجيب لي السجل اللي قدام مني بالكامل كل اللي انا رحت وتصفحت عليه بالتاريخ ووقت والساعة وكل حاجة ملاحظة هيجيب لك على التليفون اللي إنت تصفحت عليه على الكمبيوتر هم مرتبطين ببعض هنضغط هنا على محو البيانات محو البيانات فوق أهي بشاور عليها بالماوس تحت كلمة السجل نضغط عليها وهنلاقي عندنا النطاق الزمني آخر ساعة اللي هو في الإعداد الأساسية هنخليه جميع الأوقات عندك أربع خيارات أو خمس خيارات أخر ساعة أخر ربعة ساعة أخر أسبوع الأزايير الأربع الأخيرة أو جميع الأوقات أنت تضغط على جميع الأوقات وتنزل تحت كده وهتنزل لتحت تتأكد أن كله عليه علامة صح تتأكد أن كله عليه علامة صح طيب هنروح على الإعدادات المتقدمة هنا الإعدادات الأساسية هنروح على الإعدادات المتقدمة وهننزل نحط علامة صح في كل شيء. كل حاجة موجوده عندنا. كده حطينا علامة صح. في كل حاجة. ملاحظة ملاحظة او خبت معي او ما تجينا بيرجع تاني لاخر ساعة. فانت هتروح. ده هو التاني وتاخد جميع الاوقات. تمام? من هو بيذكرك قبل ما تنسى عشان ما تنساش لو انت ناسي كلمة المرور والكلام من ده. بس انت قبل ما تعمل الخطوة دي. هتكون حافظ الايميل بتاعك وكلمة السر الخاصة بيك طيب كده تأكدنا ان هو جميع الأوقات والإعلانات المتقدمة كله عليها صح هنقول له محو البيانات هنا بيقول لك محو البيانات يبدو ان هذا ان الموقع الابتلوني التالية مهمة بالنسبة إليك. اللي هو جوجل كروم يعني هو بيعرفني ان ده مهم لان علي بيانات هل انت عايز تمسح نقول له نعم محو ومضغط على كلمة محو ونسيبه كل حاجة ويحذف كل شيء نستنى لحد ما يحذف وننتظر لحد ما يخلص كده تم حذف المتصفح بالكامل طيب هنروح نبص عليه تاني كده وهنضغط على السجل نشوف السجل يروحوا ايه مفيش حاجة في السجل خالص السجل اتحذف مفيش فيه أي مشاكل خالص خطوه اللي بعد كده هنضغط هنا كده وننزل تاني على الاعدادات هنضغط على الترس على الاعدادات هننزل تحت على الوضع البسيط ماشي الوضع البسيط هنضغط على كلمه الوضع البسيط في الوضع البسيط يحمل او يحمل كروم صفحات بشكل اسرع ويستخدم بيانات اقل بنسبه تصل الى 60% ده بيوفر لك الانترنت بنسبة 90 او اسف 60% هتروح بشغل الخاصية دي يبقى انت كده سيظهر توفير البيانات هنا يعني كده انت وفرت الانترنت وهتتصفح بصورة اسرع وبشكل زي الفل حد يقول ما احنا مش بنتصفح على جوجل كروم جوجل كروم اي متصفح او اي حاجة انت بتفتحها على التليفون عندك جوجل كروم بيشتغل انت كده انت وفرت على نفسك حاجات كتير، أول ما تفتح أي تطبيق على جوجل كروم أو على التليفون ذات نفسه البيانات الدنيا تمام وهتلاقي الدنيا عندك سريعة مفيش فيها أي مشاكل. طيب هنرجع تاني بره كده مع نفسنا وهنقفل جوجل كروم هنقفل جوجل كروم. طيب، معانا هنا دلوقتي الخطوة التانية، طبعاً إحنا عايزاتنا جوجل كروم وحذفنا البيانات بتاعتها. آخر حاجة إن إحنا عايزين نطمن عليها دلوقتي هل إحنا حذفنا الحسابات حقيقي ولا حذفناش? إحنا حذفنا على جوجل كروم فقط لا غير، طيب تعالوا نفتح اليوتيوب نفتح اليوتيوب تطبيق اليوتيوب ما زالت الحسابات موجودة زي ما هي والدنيا تمام ملوش أي دخل بجوجل كروم. التطبيق الاحمر بتاع تطبيق اليوتيوب مالوش اي دحل باليوتيوب خالص. طيب كده احنا اتأكدنا ان الحسابات مازالت موجودة زي ما هي مشي هننزل لتحت تاني نزلنا لتحت وهنتأكد من حاجة تانية برضو احنا لازم نعملها انت حزفت السجل على جوجل كرو. في حال بقى حضرتك عايز تحذف أي حساب متواجد عندك على اليوتيوب أو على جوجل كروم أو على الجهاز نفسه مش عايز ليه وجود عندك تضغط هنا على التطبيقات تفتح القايمة كلها وتدور علي كلمة الضبط أو الإعدادات أو السيتينجز زي ما تظهر حسب نوع جهازك تنزل تحت بالراحة كده. وتجيب لي كلمه حسابات او الحسابات ممكن تظهر عندك الحسابات لكن لكن هي على سامسونج حسابات اضغط على كلمه حسابات ثم جوجل كروم هتلاقي عندك انت حسابات كتير لان انا مش من هواه الحسابات الكتير ممكن تلاقي عندك انت هنا الماسنجر والتيك توك والأنستا وكلام من ده انا ماليش الحاجات دي كلها خالص انا كتيري الواتساب وبس اضغط على جوجل كروم هتلاقي عندك الحسابات الموجودة عندك تلاقي حساب زي ده وهتلاقي حساب زي ده الحسابات الموجودة عندك شوف أي حساب أنت عايز تعمل له إزاي ده خالص من على التليفون هتضغط عليه وليكن الحساب ده هنضغط عليه هيجي لنا كل ما عليك أن أنت هتنزل تحت خالص وتشيل علامة صح من المكان ده وتشيل علامة صح من المكان ده وتشيل علامات صح من المكان ده ان الثلاثه دول ما لهمش اي لازمه وبيأثروا في استهلاك النت وبيخلوا في الشغل بطريقه اصعب بعد ما تضغط وتفتح المكان ده وتشيل الثلاث علامات صح من المكان ده بعد ما تشيل علامات الصح من المكان ده هتضغط على الثلاث نقاط اللي هم فوق دول هتلاقي كلمه مزامنه وإزالة الحساب مالكش دعوه بالمزامنه اضغط على ازاله الحساب وأضغط على تأكيد إزالة الحساب هيتم إزالة الحساب نهائي من التلفون بالباسورد ببياناته وكل شيء إذا إنت كده قدرت تشيل الحساب بتاعك اللي إنت عايزه من على التلفون وقدرت تحدث جوجل كروم وقدرت تأمن نفسك من خلال تحديثات جوجل كروم. هننزل تاني تحت كده بالراحة وهنروح خطوة بسيطة خالص خطوة بسيطة خالص عشان تأمن نفسك أولا هنروح معرفش الإدارة الذكية دي موجودة علي كل التليفونات ولا هي علي سامسونج بس غالبا موجودة علي كل التليفونات بشكل تاني طيب هندور عليها تاني الإدارة الذكية اللي هي دي هنضغط عليها بعد ما تضغط عليها هنضغط علي ذاكرة الوصول العشوائي وهنقوله إلغاء الكل عشان نحرر مساحة من الجهاز هنرجع تاني لورا وهنضغط هنا بعد ما نعمل تعديل وتجهيز هتضغط على كلمه حذف هيبدا يحذف البيانات اللي هي ما لهاش لازمه ومش مستخدمه وتستهلك آه من الرام او من المساحه من الهاتف. تم مسح اتنين ميجا بايت من الجهاز طيب كده تمام هنرجع للمكان الرئيسي هنروح دلوقتي على آخر خطوة عندنا لتأمين بهذاك عشان الدنيا تمشي معك زي الفل هتروح لما تجرب لي هنكتب افاست هنكتب افاست ما نضغط على كلمة افاست هنلاقي افاست موجود من منذ الهاتف معز الهاتف وهتلاقي كذا حاجة قدام منك احنا عايزين افاست فقط ليف أنت هتضغط على نزف الهاتف وهتحمل البرنامج أو التطبيق ده. التطبيق ده جميل جدا وهو منفصل الهاتف ولو في أي مشاكل بيعمل لك إسكان لجهاز تلقائي ولو في أي تهديد داخل الجهاز بتاعك بيأمنك ويقولك في كذا وكذا وكذا, وكذا. ده أفضل برنامج حماية. تقدر تحمله على تليفونك عشان تبقى شغال بالطريقة السليمة ومفيش أي مشاكل ولا محاولات اختراق أو أي هاكرز أو أي ملفات غير آمنة هتلاقيها في الهاتف بتاعك إن شاء الله وكده يبقى عرفنا إزاي نتابع تحديثات جوجل وإن ما كانش في تحديثات جوجل نسجل منه خروج ونحذف السجل بالكامل عشان نأمن نفسنا ونأمن طرق الدفع بتاعتنا المحفوظة ونأمن البيانات والباسوردات بتاعتنا المحفوظة على جوجل كروم وبالتالي زي ما احنا ما زالت تانبنا محطوطة على, على اليوتيوب مفيش فيها اي مشاكل وعرفنا زي نحذف الحساب اللي احنا مش عايزينه على يوتيوب بكل بطريقة سهلة ان شاء الله باذن الله هنوعدكم دايما نقدم لكم دايما شروحات للموبايل عشان تستفيدوا اكتر واكتر ان شاء وكده نبقى عرفنا زي نلغي تحديثات جوجل عشان تروي الامان تبقى زي ما هي على هاتف بتاعنا وازاي نحذف حساب بتاعنا لو احنا عايزين حساب نحذف حسابنا على يوتيوب وازاي ننزل برنامج حماية عشان الهاتف وازاي نوفر في الانترنت من خلال جوجل كروم ونحذف بياناتنا ونحذف المتصفح بتاعنا لو عجبك الفيديو اكتب تعليق وحط اللايك بتاعك لو جديد اشترك في القناة فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وعمل شير للفيديو عشان يوصل لكل اصدقائك اخر كلامنا لا الله بها نحيا وعليها نموت بوجها وعليها نماسكك فيزيائيا لها